Від ранку комунальні служби та співробітники адміністрації прибирають територію. Тут повилітали шипки, навколо розкидане скло. В асфальті сліди від влучання, ймовірно, від системи «Смерч». Ніхто не травмувався. Після пасхальних свят, 25 квітня, чвітня, 6 -го години ранку, ми помирли з очередного удару з наших окупантів системи «Смерч» нам в адміністрацію прилетіли дві ракети і які розлетілися на міста десь близько по 100 метрів. У чотириповерховій будівлі побило 30 вікон. Скло поки що встановлювати не планують, перекривають плівкою. Від початку війни Корабельний район одним з перших зазнав обстрілів військовослужбовців Російської Федерації. Найбільше пошкоджень у приватних домоволодіннях. Немного в Корабельному районі. В принципі, у нас постраждало дуже сильно, частина Ну, перші прильоти, генерні були в нас в мікрорайон Грубакіна, там пострадали 4-5-этажних Постраждала Пострадала потім Малобановка, там фактично 2 вулиці більше 170 дому. Ну, я не говорю, що повністю розрушено, Просто постраждав, деякі немає криш, зміте вікна, да, частина дому там около 30, которых вже немає. Зараз співробітники корабельної адміністрації фіксують факти пошкоджень будівель внаслідок обстрілів, формують списки з адресами та контактами власників, аби в подальшому сформувати комплексний акт на відшкодування збитків. Світлана Кльосова, Катерина Висюк, новини на суспільному, Миколаїв.